Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna film handlar om platsinformation. I de flesta datorer, surfplattor och mobiltelefoner finns en GPS. Webbplatser och appar kan använda den här informationen på olika sätt. Både för din och för andras skull. Hur kan jag använda platstjänster? Företag använder platstjänster för att rikta marknadsföring till dig baserat på din position. Men du kan också själv ha stor nytta av platstjänster. Kartor visar automatiskt var du befinner dig och hur du hittar till en specifik plats. Foton. Foton taggas automatiskt med platsen där du fotograferade dem. Sökning. När du gör en sökning i en sökmotor kan du få upp platser och företag i din närhet. Hitta min telefon. Se en saknad telefon på en karta och se var familj och vänner befinner sig. Sociala medier. Checka in på platser så att andra kan se var du befinner dig. Taxi Beställ en taxi till din aktuella plats utan att ange adress och se på en karta var bilen är. Hälsoappar Du ser till exempel antalet steg och distans när du går eller springer. Tillåt eller stäng av platstjänster. Du kan använda funktionen för plattstjänster både för att göra din upplevelse bättre och för att exempelvis företag ska få relevant information om dig och kunna rikta reklam. Det är helt personligt om du tycker att det är okej okay eller inte och du kan själv styra om du vill visa din plats eller inte. Ge eller neka tillåtelse. De flesta appar eller webbplatser ber om din tillåtelse när du öppnar dem första gången. Det gör det enkelt för dig att själv avgöra vilka webbplatser och appar du vill ska kunna se din plats eller inte. Justera i efterhand. Alla webbplatser och appar du godkänt eller nekat tillåtelse att se din plats samlas i en lista under inställningar på din enhet. Genom att välja en av dem i listan kan du i efterhand justera deras tillgång till platstjänsten, det vill säga att de kan se var du befinner dig. Stäng av för alla du kan själv välja att helt stänga av funktionen plattstjänster så att ingen app eller webbplats får tillgång till din position. Tack för den här kursen! Besök gärna vår Youtube-kanal för fler minikurser. Vi finns även på Facebook och Instagram. Sök på biblioteken i Hamsta.